Ακούτε τον Κώστα Μπακογιάννη, που στα 91 του χρόνια τραγουδά παλιά εκλεκτά και αξέχαστα τραγούδια. Αττικ, Χερόπουλου, Σουγιούλ, Γούναρη και άλλων. Τον συνοδεύουν οι φίλοι του και εξαιρετικοί συνάδελφοι μουσικοί. Λευτέρης Πέτρου, πιάνο. Σταύρος Ακοράφας, τρομπέτα. Βαγγέλης Καρασάβας, κιθάρα. Ήρθες και θάπωσες τα μάτια μου με φω Έφυγες και έγινε σκοτάδι Και το έρο μου αγιά τρευτος κρυφός Μες στο διβαθύ του πόνου βράδι Ήρθες και χρήσωσες με όνειρα τη γη Με φαντασίες και με ελπίδες. Και των ματιών σου η είχε πνιγεί με μακρίασου μακριέ σου βλεφαρίδε. Δεν πειράζει, μην θα ξεχάσω. Τη χειρόμο αφού σήμερα να σε χάσω. Σαν κλοκέτα τη ζωή πραγματική, ήρθε και φύγε αμέσω βιαστική. Δεν πειράζει, θα έρθουν άλλες, θα περάσουν Κι οι αγάπες με τα χρόνια θα γεράσουν Μα εσένα, θα έχω πάντα στην ψυχή Πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα μοναχή. Τώρα πέθαναν τα όνειρά μου τα τρελά Σβήσαν κι οι πόθη μου οι χείλοι Άλλους το φως το βελουδένιο θα φύλλα Που στενούν των μάτιών σου οι ύλη με μεθάει φωνής σου η δόξα Άλλου εκεί που πετάξει Και τα μαλλιά σου πήραν φεύγοντα μακριά Το καστανό τους το μεταξύ. Δεν πειράζει, μην λοιπάσαι. Θα ξεχάσω τη χειρόμορφη σίπρα. Να σε χάσω. Σαν κλοκέτα τη ζωή πραγματική ήρθε και έφυγε αμέσως βιαστική. Δεν πειράζει. Θα έρθουν άλλες θα περάσουν Κι αγάπες με τα χρόνια θα κεράσουν Μα εσένα θα κοπάντα πάντα στη ψυχή Πάνω απ' όλες, πάνω απ όλα Μό Υπότιτλοι AUTHORWAVE